السلام عليكم ورحمة الله عدنا لكم من جديد بعد طولة غياب وحشتوني وحشتكم أنا عارف الكلام ده كله عزيز المشاهد عزيزتي المشاهدة اي لاف اي لاف يو سو ماتش قبل ما بنبدأ الفيديو طبعا زي كل مرة وزي ما متعودين بنصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام اشكروا الله يا جماعة لا إله إلا الله فول أوف بيوتي موبايل طبعا هم نزلوا على الموبايل وأنا نزلت عليهم قبل كده وأنا ما كنتش فيهم فاهم أي حاجة فيها برضه أنا هلعب تاني ومش فاهم أي حاجة برضه فيها وخليكم مع الفيديو ومشاهدة ممتعة. زمن الانتظار واحد ثانية مش عارف إيه ده مستودع يا شباب أنهي جماعي؟ هي هو لعبة كول أوف ديوتو ديت هو مستودع بس اللي فيها؟ زي ما أنتم شايفين مستودع روعة الجرافيك زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات كان جرافيك روعة وجميل جدا مش عارف هما إيه يقول لك ماشي اختيار دوت خلاص ماشي يعني طيب إحنا اخترنا كده يلا حركه بوبش يلا نجري بس بيت بس بيت امهر من المره اللي فاتت المره اللي فاتت كنت بطيء انا انا بجري مش بقول ده العب العب العب العب مفيش زار اهلا يا ما ماشي اهو ماشاء الطيارة. الطيارة. الله يا يا ماشاء الله يا ماشاء الله يا ماشاء الله الله لا ماشاء لا لا. آه الناس يا ماشاء الله يا ماشاء الله يا ماشاء الله يا ماشاء عناصر самый لقسر علامة حالية <تصفيق> نسيت. نسيت. أول مرة لا. شفت شفت شفت شفت شفت شفت شفت شفت شفت شفت شفت شفت شفت شفت شفت شفت شفت الله لا لا لا لا لا لا سلاحي أحلى نعمل هناك نعمل هناك نعمل هناك نعمل هناك نعمل هناك نعمل هناك نعمل هناك نعمل هناك نعمل هناك انا لو اعرف اغير بس مكان الزراير دي. لا لا. تبعك. اهو انا سامع صوتهم انا سامع صوتهم هنا. مصرحة. يا هلا يا ابن اللعيبه انا تاني آه دل... مره اموت والله اتفجعت. ايه ده ده اللي قتلني من ورايا والله ما حسيت خالص ولا حتى فاهم اي حاجه في اللعبه الحلوه الجميله ديت. انا هرمي ارميلهم بليد فين فين فين؟ فين البلكونه دي؟ ها ها ها ها ها ها ها أعدم بالاتصال. get down, sniper, sniper, get down. is almost complete. Sniper, 50 قوات خاصه الله المبتدئ والله المبتدئ ده اسطوره اسطوره والله اسطوره ده الكل اللي فجرته ما كنتش شايفه يا عم بص بقى خلاص انا السنه دي مش عملت حاجات كتير قوي الله الله الله الله علي والله اني اسطوره الفيت 2232 حلو حلو حلو خلاص كول اوف ديوتي عباره عن يعني ايه مستودعات كتير خمس ست سبع مستودعات كده مشكله فاهم انت بس كذا خريطه زي ما انتم شايفين برضو الخريطه الثانيه ديت زي ما انتم شايفين كده اول صحيح <تصفيق> ايوه ماشي ايوه لا اختيار انا بحب السلاح ده عاجبني الصراحه جميل بس انا لو واخدها انا بلعب بزراير الضرب كده او كده اي حد يعرف يكتبلي في التعليقات ازاي عشان اعملها شباب بعد اذنكم انيمي <تصفيق> آه. <تصفيق> داون انيمي داون على الارض على الارض I I'm gonna be able to get a speed. Enemy contact. I'm gonna that I'm gonna it to I'm gonna to I'm انني هنا اقرا لك ان تقرا لك ان تقرا لك ان تقرا لك ان تقرا حلو حلو حلو حلو حلو حلو لك والله ما لك يا شباب لك ان يا شباب اي حد فاهم حاجه في اللعبه الحلوه دي الله الله لا والله عملها وخلاص انا بسمع اي حاجه inside دول تبع دول ولا تبع مين contact with enemy بص بص انا انا الوحيد اللي سفاح فيهم الله كل كل كل نار نار نار يا حبيبي ناس عايزك واحده زي دي انا عارف ان هي الخريطه دي كتب. صح نقدر نضرب طب كده طقطق مناو مناو شكلهم كده مناو زي ببجي بالظبط لقد نعمت الله قد يكون على شخص يمكنك اضرب فصت <تصفيق> <تصفيق> كده والله ما فاهم اي حاجه <تصفيق> خلاص بقى يا جدعان خلاص بقى خلاص بقى خلاص بقى انت لازم كل شويه تعيد الفيديو ومش عارف ايه يا شباب اي حد فاهم يظبط اظبط الاعدادات زيي حط لي اللينك في التعليق ولا حاجه اي فيديو هنظبط فيه الاعدادات اظبط دنيتي عشان يعني مش فاهم اي حاجه ومن هنا بنختم الفيديو وقبل ما تمشي من الفيديو ما تنساش تحط لايك للفيديو وتعليق اكتب فيه كم مش عايز اكثر من كده كان معاكم احمد طلعه ان شاء الله تعجبكم الفيديو واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم